Legendy Staré Prahy Největší chloubou Staré Prahy je bez pochyby Orloj na staroměstském náměstí. Hodinu co hodinu se k němu schromažďují davy lidí a obdivují chod stroje starého více než 600 let. Orloj prý sestrojil mistr Mikuláš z Kadaně a pro počty mu dělal astronom Jan Ondřejův z Hradce Králové, zvaný Šindel, osobní lékař krále Václava IV. Pověst ale, jak už to tak bývá, hovoří jinak. Podle ní Orloj sestrojil na žádost pražských radních moudrý mistr Hanuš. Stroj ten byl divem nevýdaným. Žádné město světa nemělo takový. Pražský Orloj ukazoval pohyb slunce, měsíce i zvěrokruhu na obloze. Udával měsíce roku, dny, čas italský, německý i hvězdný. Smrtka tahala za zvonec, kohout kokrhal. Podívaná, které rovno nebylo. Lidé se sem z zdaleka a zvěsti o stroji se šířily i mimo hranice Českého království. Mistr Hanuš se stal známou a uctívanou osobností. Kdykoliv šel Prahou, lidé ho zdravili, zastavovali a řeč přiváděli na Orloji. Ale Mistr Hanuš byl člověk pracovitý, nespichnul a ve svém domě neúnavně pracoval na plánech dalších strojů a vynálezů. Praští radní měli sice slavný orloj, ale spokojeni nebyli. Začali je užírat obavy z toho, že mistr Hanuš postaví podobný a neli lepší stroj i v jiném městě. O Praha by už nebyla jediná na celém světě. A v jejich hlavách se začal rodit dňábelský plán. Jednoho pozdního večera Kdy mistr Hanuš při světle svíček pracoval na plánech nového stroje, vloupali se k němu do domu tři zakuklenci. Mistra přepadli a vypíchli mu obě oči. Stejně tajně jak přišli, tak i zmizeli. Ve mdlobách a horečkách našli lidé druhý den mistra Hanuše. Dlouho trvalo, nežli horečky ustoupily, a po celou dobu měl smrt na jazyku. Jedné horečnaté noci se mu však vybavil útržek hovoru ze kuklenců. Teď už nikomu další orloj nepostaví. Ta věta se mu vracela stále a stále a on pochopil, kdo zabinil jeho neštěstí. Jakmile mu to zdraví jen trochu dovolilo, Zavolal mistr svého pomocníka a požádal jej, aby ho odvedl k Orloji, že se chce potěšit se svým dílem. Zestárl a sešel za ty měsíce tak, že ho lidé na ulicích nepoznávali a on nikým nerušen došel k Orloji. Tam už srocený daf netrpělivě čekal, až hodiny začnou odbíjet celou. Jakmile se tak stalo a spustila se ta velkolepá podívaná. Vystoupal mistr Hanuš k hodinovému stroji a po paměti vložil ruku mezi ozubená kola. Tu náhle se celý stroj za skřípotu zastavil. Lidé dole křičeli hrůzou a běželi se podívat do věže, co se stalo. Mistr Hanuš tam ležel bez sebe. Donesli ho domů a tam vydechl naposled. Nebylo teď na světě nikoho, kdo by uměl orloj opravit. Tak zaplatili praští za čin, který ve své píše spáchali. Thank you.